منطقه ككل الجبليه حيث تستمر قوات الاركان في تقدمها يوما بعد يوم تنتقل المعركه الى نوع جديد الى حرب الشوارع بعد تقدم قوات الجيش كيلومترات الى داخل المدينه وبسط سيطرتها وقواتها على كل الجانب الغربي والجنوبي من كيكلا تبقى أمامها سوى وسط المدينة وطريق الجبلي. المعنويات مرتفعة والحرب ضد الخوارج كما يصفها مقاتل الاركان مستمرة خصوصا بعد تحصلهم على ادلة تثبت تورط جهاديين في الماركة إن شاء الله والله اكبر الله اكبر ومنتصرين ان شاء الله وميليشيات هذه الميليشيات اللي تحارب فينا ان شاء الله ندحروها والله اكبر الله اكبر ولقينا حتى العلامه نتاع العلامه هذا الاسود المكتوب عليه الا الله نتاع انصار الشريعه وداعش لقيناه في الحوش ومصور انا عندي فيديو والله اكبر الله اكبر والله الحمد الله اكبر ها هذا ككله هدف ككله على داعش ها هذا هم عن آه الخوارج الخوارج لا اله الا الله ها هذا قتال ضد الخوارج الله, الله اكبر صور هذه صور هذه دوره الشهيد ابو بيد الشامي الداد الاخ ابو الدرداء السلفي السلفي هذول هم ترى منهم السلف افضل هم افضل بسم الله الرحمن الرحيم بتاريخ اليوم الجمعة 31/10/2014 بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل سواعد شبابنا المقاتلين وفضل اللي انضموا تحت الجيش الليبي استطاعوا ان يتقدموا مسافة لا باس بها داخل محور كتلة الآن احنا في مكان كان استراتيجي للعدو تم السيطرة عليه وتحريره من قبل قوات فجر ليبيا الحمد لله امورنا تمام تمام ما في جرح بالأدم فيه بعض الشهداء وفيه بعض الجرحى ولكن الحمد لله على كل حال موقفنا على احسن ما يرام استطعنا ان نطهر هذه المكان اللي كان اصعب مكان عندنا وامامنا واحنا في تقدم استمر بعون الله تعالى وهكذا فتقدم لقوات رئاسه الاركان ينتشر شيئا فشيئا حتى تتحرر كل مناطق ليبيا يعني باذن الله تعالي سندحرهم ان شاء الله وجرتهم باذن الله تعالي جميع مناطق ليبيا ان شاء الله والسلام عليكم